Доброго дня, добрі люди, адвокат Володимир Клим. Якщо ви на канал, то будете ще добрішими. Тема – як батьки створюють проблеми своїм дітям із спадкуванням. Ну, або як спадкодавці створюють свої проблеми. То це можуть бути не тільки батьки, це люди, які там і сусідці можуть заповідати, але створюють проблеми чи іншим родичам. Тема розбита на декілька пунктів, питання, щоб розкрити, поки всі про несправедливість і армії розказують, я розповім, які інші питання, які теж стосуються кожного, тому по суті. І в кінці розповім цікаву юридичну історію, бо юреспонденція, ну та така штука доволі, як давали гроші адвокатам колись в Англії, тому поїхали. Перше, це питання того, складають запити і забувають про обов'язкову частку. Наприклад, пишуть запит на одну дитину, а інші дитині вже за 60, вона пенсійного віку. Ці діти не дуже між собою миряться, стається те, що стається з кожним. І ці діти на свою теж старість якщо батьки доволі пухилого віку, починають між собою судитися, тому що особа пенсійного віку непрацездатна, має право на обов'язкову участку. Обдумовуйте це питання, чи нема серед ваших претендентів людей, які можуть претендувати на обов'язкову участку. Це перша помилка. Друга помилка, дуже часто за практику, коли там займаюся спадковими справами, Бачиш таку ситуацію, приходять до тебе спадкоємці і говорять, «Та, вона ж там мама казала, що квартира буде мені, а то буде тому, або ті вже купили при житті, а мені нічого не дістанеться». Помилка полягає в тому, що заповідають за допомогою слів. Надіються, що після того, як будуть за ними оформляти спадщину, все буде так, як було до того. Ні, часто буває зовсім інакше. Всі показують свою суть, там поки батьки живі, всі любляться, дружать, разом горілку випивають, а далі подивіться, скільки там судових справ у нас в суді спадкових, то все зрозумієте. Тому не на словах заповідайте, а складайте реальні заповіти. Така психологічна помилка обіцяють спадщину всім. Це дуже часто стосується випадків, коли там немає дітей, бувають такі трагічні моменти, або діти померли, або їх не було, є внуки, інші родичі. Обіцяють все всім. Всі бігають, ковзають потенційного спадкодавця, як пилиночку, бережуть його, а далі після смерті спадкодавця готові один одного вбити. І навіть можливий випадок, такий варіант, і вони зустрічаються, коли це все на психологічному рівні натворив спадкодавець при житті. Наобіцяв усе всім. А ви після мене, щоб там прудний не пруди, чи як вони там кажуть, нехай горить хата, нехай горить і сарай, нехай хоч поубиваються. Така помилочка, Багато людей думає, що завжди встигне заповіт. Особливо люди похилого віку, ну, якось нас бояться люди йти складати документи заповіт, вони думають про щось погане. Але є там така статистика по страхових компаніях, що якщо людина страхується, тримає ну, застрахованість від нещасного випадка, то серед цих людей. По статистиці дуже мало страхових випадків, біди трапляються. По заповітах, то тут питання складу потім. У нас же старість, нерадість, інсульти, інфаркти, стан, коли там, до нотаріуса вже не можеш піти, і ще щось, можеш лежачи бути роки, чи вже не до того. І от це потім виливається в те, що спадщину отримують ті люди, яким ви не бажали це передати. А ті, хто дійсно заслужив і кому ви хотіли, щоб це майно перейшло, вони його не отримують. Тому складайте заповіди вчасно. Коли до тебе приходять спадкоємці, там оформлені, аспадщини, відсутні документи тощо, інколи це все, якби був живий спадкодавець, займало б декілька днів. А так вони витрачають кошти, витрачають час, нерви і мають проблеми. То я вже так відверто скажу, оформлюйте документи належним чином. Нехай за ті кошти, які можливо потратять для того, щоб оформити цю спадщину, пам'ятники вам поставлять і будуть вас згадувати хорошим словом. Тримайте документи у порядку, тому що неоформлені документи це проблема для спадкоємців. Не розповідають про борги. Був у мене в практиці такий випадок. Там якийсь Жигуль залишився за 500 доларів. Спадкоємці прийняли спадщину, ну, той Жигуль, і виявилося, що у спадкодавця купа боргів. І далі колектори Ну як сказати, там втрачені роки робили людям, дзвонили, писали, ну і прийшлося віддавати гутівкою, а той же гуль е згнив, так би мовити. І тут ще один момент, інколи є бурги і невелике майно якесь там, воно навіть колекторам не потрібно, чи якась там хата стара в селі, яку не купить ніхто. Але спадкодавці, спадкоємці живуть разом і навіть без заяви про прийняття спадщини, вони його приймають. Ці колектори і різного роду телефонні терористи про це дізнаються, вони теж не дурні, це в цілій юридичній компанії, дзвонять, названюють, а ви ж прийняли спадщину, ви ж жили разом, тому розповідайте про борги все як є, а не а не створюйте свої проблеми на другому світі. Я вже так говорю, тому що хто вам як не я скаже це. Такий цікавий випадок не розповідають про наявність майна. В одній справі прийшлося потратити там добрих 4 місяці, щоб запити нотаріуса, тому що знали, що є десь гроші. А в якому банку невідомо. І знайшли 50 тисяч доларів. І от ну це ж повний абсурд. Не розповідати, чи там про хату якусь у селі, чи про гектари не оформлені, не розказують. Тоже такий був випадок, коли помирає людина і питаю клієнта, там оформляли спадщину через суд, а є ще якесь майно? Ні. А кажу, а село. І так от потроху викрутили, що там. Знайшли чотири паї за якоюсь двоюрідною тіткою у селі. І що саме дивно, спадкодавець отримував кошти за ці паї, але нічого нікому не казав. Тому розповідайте дітям, щоб усі були в курсі. Не бійтеся, ніхто цього не забере. І така страшна помилка спадкодавців, думаю, за років 20 досвіду, практики, Разів три бачив, як люди втрачають квартири, тобто живе у нас спадкодавець, це навіть батьки живе у квартирі, ніхто не приписаний інший, тільки він, вона не приватизована, і від ситуації розказує він сину там нормальному, нормальну відносину, це буде тобі все там нормально, і що стається? Помирає, квартира не приватизована, ніхто не може там ні через суд нічого довести. Живуть у неприватизованому майні. Приватизовуйте квартири землі державну власність, тому що поки воно не передано у приватну власність, воно не ваше. Будьте уважні. І така загальна рекомендація щодо створення можливих проблем для спадкодавців, це. Ну, я стільки тут рекомендацій навів, підписуйтесь на мій канал і дивіться, принаймні, про майно, нерухомість, такі важливі речі, які кожного в житті стосуються, будете в курсі. І на кінець історія, як давали гроші адвокату колись в Англії. Отже, як колись давали гроші адвокату в Англії, це я недавно почув у інтерв'ю. Одного там відомого адвоката. Це в 19 столітті, ще до 19-го. Адвокати такі манчі були, і все. І от карман у них був на спині. І вони там домовлялися з клієнтом, не домовлялися. Але коли розверталися, адвокат клав туди кошти. Адвок... Не адвокат, а клієнт адвокату. Адвокат навіть не бачив цього. Чому тут логіка? що адвокат, мабуть, не повинен думати, скільки йому заплатять і переживати за це, відповідати і думати на питання клієнта, скільки коштують твої послуги. Мабуть, адвокат клієнта перед тим, як взятися за справу, має питати, а скільки ти готовий дати. Дякую за увагу. Володимир Клим.